ဒီ process ළවදීගෙන අලුත්ම video එක ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට ගෙනලා තියෙන WhatsApp වලට අලුම චිකකක් ගැන. මේක කරන්න කලින් ඔය මුලින්ම WhatsApp එක update කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයා අපේ YouTube channel එකට නම් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එතන තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි අපි අලුත් හරි එහෙනම් අපි මම මුලින්ම WhatsApp contact එකක කරා ගියාට පස්සේ ඔයාට ඒ කෙනාට වීඩියෝ එකක් හෝ ෆොටෝ එකක් ඒ කෙනාට එක සැරයක් විතරක් view කරන්න විදියට. ඒ කියන්නේ එක සැරයක් විතර බලන්න පුළුවන් විදියට යවන්න ඕනේ නම් WhatsApp ලා ඒකට අලුත්ම trick එකක් දීලා තියෙනවා. මම මුලින්ම message කියන තැන tag එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙන gallery කියන එක දෙන්න. ඊළුවසර කැමති ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් මෙතන ඇඩ් කැප්ෂන් කියන තැන එක සලකුණ දෙන්න. ඔයා ඒක පළමුතර පාවිච්චි කරන්නේ ගැන නම් ඔයාට ඒක මුලින්ම එන්නේ learn more කියලයි okay කියලයි. ඒකේ okay කියන එක දෙන්න. මගේ නම් දෙවෙනි පාඩේ පාවිච්චි කරන එක ඉකෙනෙක් නිසා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔය මේ විදිහට යවන්නේ. එතකොට ඒක හරියට ඒක බලන්න පුළුවන් එක සැරයක් විතරයි. ඒ කඩුමුතරම යවපු කෙනාටවත් බලන්න බෑ. මේ මේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් වෙන මේක යන්නේත්. එහෙනම් ටි බ්‍රෝ ඒ